هذه شيلة بمناسبة زواج الأستاذ عبدالله شريف الذبياني كلمات الشاعر أحمد عبدالله الذبياني يا عاشقنا القصيد وفن للشادي رموز الابداع معروفة بساميها وش. سوات منه يكاحلها ويعميها يا عاشقنا القصيد وفن الإنشاد رموز الابداع معروفة بساميها Show.